Da li vas zanima li pas s vama? Postoje jasni znakovi koje pas pokazuje kada dominira svojim vlasnicima i znak 2 će vas zasigurno iznenaditi. Naši krzani kućni ljubimci u prošlosti su živjeli u dobro strukturiranim čoporima gdje je najeljči član imao najviše pogodnosti. Bez obzira posjedujete li dominantnu pasminu pasa ili ne, vaš psić će s vremenom testirati vaš autoritet raznim znakovima, kojima? Prije nego krenemo s listom želio bih samo navesti kako objavljam video zapise i na engleskom kanalu te ako znate engleski jezik puno bi mi značio da pogledate koji video i podržite taj kanal pretplatom. Link je u opisu videa. U redu, pogledajmo sada TOP 10 znakova da Pazi želi dominirati Vama. Znak broj 10. Tijekom šetnje na uzici Pazi želi hodati ispred Vas. Jedan od najčešćih i najločljiviji znakova da Pazi želi dominirati Vama je hodanje ispred Vas dok je na uzici trebate li ponekad pustiti psa da hoda ispred vas na uzici? U pravilu svaki puta kada pas hoda ispred vas na uzici to je njemu znak da je on vođa opora odnosno alfa član. Naredba koja vam pomože da kontrolirate psa tijekom šetnje je knozi. Pogledajte kako dresirati psa naredbu knozi preko linka koji se nalazi u infokartici u gornjem desnom uglu ekrana. Znak broj 9. Pas je agresivan kada se približavate i dirate njegovu hranu. Ponekad pas pokazuje agresivnost kada je u pitanju hrana samo kako bi dalo znanja drugima, manjim psima, mačkama, ljudima da je to njegova hrana i da je on vođa. Što napraviti u ovoj situaciji? Najčešća pogreška vlasnika dominantnih pasa je da uzimaju hranu psima na silu. Time ćete samo još više potaknuti defanzivnost psa, imat ćete još većih problema. Koje je bolje rješenje? Bolje rješenje je dresura agresivnog psa ovim koracima. Prvi korak, neka za radi hranu vježbanjem. Drugi korak, hranite psa s rukama. Treći korak, tijekom obroka donesete još jednu vrstu hrane. Četvrti korak, uzrokujte prekide za vrijeme obroka, zadajte mu naredbu da dođe k vama. Dakle dresirajte psa stvorite bolji odnos s njime i pokažite mu da ste vi vođa koji daje hranu kada on obavi posao. Znak broj 8, ulajanje na vas bez da ste mu davali naredbu da to čini. Iako psi najčešće laju na ljude kada im je dosadno i kada žele pažnju, ponekad lajanje može biti i znak dominacije, kada? Naime, postoji više vrsta zvukova koje pas može proizvoditi. Režanje je jedan od zvukova koji je opozorenje, a nakon njega svijedi ugriz. Pas ne smije režati na vas, niti na druge članove vaše obitelji. Znak broj 7, pas odbija da vam se pomakne s puta. Ako pas čak i nakon naredbe odbija da se pomakne s puta tada je ona ljesvica iznad vas. Znak nepoštovanja je znak da vas pas ne doživljava kao autoritet. Znak broj 6. Pas ne želi izvršiti naredbe koje zna. Često je pas tvrdoglav ili ne zna što se od njega traži i zato ne izvršava naredbe. Ipak ako ste sigurni da pas zna određene naredbe, a ne želi ih izvršiti tada je to znak dominacije. Pazba što ne doživljava kao vođu, odnosno on je vođa i ne mora slušati vas. Znak broj 5. Ponosan izgled tijela psa. Dominantnost psa možete primijetiti često samo ako pogledate izgled njegovog tijela, odnosno govor tijela. Izgled tijela dominantnog psa ponosan hod s visoko podignutom glavom, uporan i fokusiran kontakt očima, uspravne i blagoj nagnute uši i podignut rep. Dakle, ako pogledate dominantne pse zasigurno često možete primijetiti ponosno i uspravno stajanje koje je znak dominacije. Znak broj 4 uporno želi spavati pokraj vas na određenom namještaju. Ako pas uporno želi spavati pokraj vas, ali na točno određenom dijelu, na primjer jastuku. Ako spava pokraj vas, to je znak da vas pas voli i štiti. Ipak, ako spava samo na određenom namještaju i ne želi se maknuti kada to tražite od njega, tada je on dominantan. Treći znak da paži ili dominirati vama, uporno sjedi ili stoji na dijelu namještaja iako ste tražili da se makne. Kada pas sam skoči na dio namještaja bez da ste mu to dozvolili, on to radi zato što može i zato što se osjeća dominantno. Ako tražite od njega da se makne, a oni dalje uporno stoji ili sjedi na dijelu namještaja, tada je to jasan znak dominacije nad vama. Drugi znak da paži ili dominirati vama, skoči i stavi šape na vas bez naredbe da to učini. Dominantni psi će skočiti i staviti šape na svakoga koga ne poštuju i prema kojima se osjećaju dominantno. Ako posjedujete manje životinje poput mačaka i štenaca tada možete vidjeti kako će oni bez dopuštenja stavljati šape na njih jer su oni ispod njih u čoporu. Ako bez dopuštenja pas stavlja šape na vas to znači da je on dominantniji i viši član u čoporu. Dakle osim možnog ponašanja stavljanje šapa bez dopuštenja je jasno znak dominacije psa. Najločljiviji znak da pas želi dominirati vama i ako on sjede na većem položaju od vas i gleda vas prema dolje. U psećem svijetu pozicija je vrlo važna. Psi koji su dominantni i članovi čopora su uvijek na većim položajima. Dakle, ne biste trebali dopustiti psima da budu na većem položaju od vas. Ako pas konstantno želi biti na namještaju gdje je on u ravnini s vama ili na većem položaju tada se on osjeća kao alfa član obitelji. Ako i pas ide na veći položaj od vas, nemojte ga napadati. Dajte mu naredbu da siđe i pohvalite ga kada vas posluša. Tako ćete mu jasno dati do znanja da ste vi vođa i ne tolerirate dominantnost. Zašto ne smijete tolerirati dominantnost psa? Dominantan pas često će pokazivati svoje autoriteti dominaciju agresijom i neposlušnošću. Ipak znajte da se određeni znakovi mogu protomačiti na različite načine ovisno o situaciji. Dakle, dobro pratite ponašanje, ali i neverbalne znakove kako biste procijenili dominantnost psa. Pas uvijek pokazuje nekoliko znakova i na temelju njih možete procijeniti radili se o dominantnosti. Ako tvoj pas pokazuje još neke znakove dominantnosti imaš sugestije ili dodatnih informacija svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju još jednom te pozivam da ako znaš engleski pogledaj koji je video, pretplati se i tako podrži engleski kanal. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na video zapise, voli li vas pas, što psi mrze, obožavaju, kako ih učiniti sretnjima i još mnogo više. Ako ti je video bio koristan i dobar klikni like i pretplati se kako ne bi propustio nove u budućnosti. Sad naše kućne ljubimce zdravima i veselima. Lijep pozdrav!